شاق السيد جميل المعمري وبيسعدنا أنك تكون ضيفنا بحديث شبه مطول يعني حقيقة حول انشقاقك اللي الآن أكيد يشغل كل اليمن مساء الخير حضرة العميد وأهلاً فيك مجدداً مساء النور أختي نجوة أهلاً وسهلا بك حضرة العميد أكيد السؤال اللي يخطر على بال الكل بهذه اللحظة لماذا انشقيت؟ لماذا الآن تنشق؟ آه بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا ربما لم أنشق الآن ولم يكون هذا إنشقاق بل هو تعبيراً منذ البداية عن موقفي آه طبعاً منذ بداية الحرب وأنا ربما كنت أول من نزل إلى تعز وأعلنت من تعز أننا يجب أن نشكل آه جماعات مسلحة للدفاع عن تعز لكنني فوجئت عند نزولي إلى تعز أن هناك آه من كانوا موجودين في تعز من سواء من الأحزاب أو غيرها من العسكريين الذين بدأوا يشكلون قيادة عسكرية يتشككون من وصول إليهم وقالوا لي أنك محسوب على طرف المعادي ولا يمكن لأحد أن يثق فيك أو يتقبلك حاو هذا قبل أكثر من عامين عند بداية الحرب. وحاولت لكنني شعرت أنني أصبحت في مكان ريبة ومكان شك لدى أخواني في تعز فقلت لهم أنا نزلت بكل قناعتي ونريد أن نكون معا هنا في صف واحد للدفاع عن تعز لكنهم قالوا أنت مشكوك فيك وربما تكون مرسل أو مندس ح... فأخبرني أحد الأخوة اللي هو رئيس فرع تنظيم أحد الأحزاب في تعز وربما يكون يسمعني الآن عبر قناتكم نعم. آه قال لي يا أخي أنا بصفة شخصية كصديق لك أنصحك بالعودة إلى من حيث أتيت لأنك ربما يتم اغتيالك وأنت في أوساطنا من قبل من هم معنا لأنهم لا يثقون بوجودك بيننا نعم. فلم يكن لي من خيار إلا العودة إلى صنعاء فعدت إلى صنعاء وكنت كيف استطعت العودة يعني. السنوات كيف استطعت استطاع كيف وثق فيك الطرف الاخر انك تعود يعني ما ما كان في شكوك كمان يعني صرت بحاله لم اصرح, وضع صعب أصرح بين لم اصرح لم لم لم يكن لم اكن اظهر عبر وسائل الاعلام ولم يكن يعلم احد بنزولي الى تعز خلال آه الفتره آه التي نزلت فيها الى تعز فبقيت فيها فتره بسيطه ثم عدت يعني بزياره شبه سريه حضرتك ابن وعندما تعز وعندما أجل وعندما عدت إلى صنعاء ربما كل من يعرفني يعرف جميل المعمر ومواقفه أنا لم يأتي يوما إلا وكنت ناقدا لهم ولأعمالهم ولكل تصرفاتهم الخاطئة لم أصمت يوما لم أجامل يوما أنا موقفي واضح وصريح منذ البداية معهم وفي كل مناسبة من المناسبات التي تقابلت معها مع قياداتهم أضع كل أخطائهم أمام الملأ لا. وانتقد بشده اعتقد ربما قبل اسبوع كان لنا لقاء مع مشايخ واعيان تعز في القاع في احدى القاعات وحضره محمد علي الحوثي ويعلم الكل وتداول الكل كل ما قاله جميل المعمري لمحمد علي الحوثي لم يجرؤ احد ان ماذا قلت يتحدث له؟ بالكلام الذي قلت له واقول قلت له بالحرف الواحد انكم الان تبحثون عن ابناء تعز لكي يكونوا مجرد مكياج تلمعون به انفسكم، انتم لم تتقبلوا احد، انتم اقصيتم الكل واستبعدتم الكل وحاربتم الكل ولا تفهمون الا لغه الرصاص. قلت له انتم الان تريدون مننا ان ننزل الى تعز وقد مسحتم بكرامه ابناء يعني مشايخ تعز واعيان تعز في الارض، لا لم يعد لهم اي كرامه حتى تطالبوهم بالنزول الى تعز، ابناء الرميمه وابناء ابناء الجنيد الذين ايدوكم وقتلوا وسحلوا في الشوارع بسبب تاييدهم لكم، اليوم يتسولون في الجولات نساؤهم واطفالهم، ماذا فعلتم للناس؟ نعم. كان حديثك يعني قويا وصريحا يعني حضرتك وكان... اللي ذكرت بانه هم وقفوا وراء عمليات اغتيال، ما كنت تخاف بانك بهالحضور بينهم انك تكون هدف لاغتيال كمان مع طبعا تمني سلامتك دائما اكيد؟ أنا يعلم الجميع ويعلم من هو جميل المعمري أنا كنت أول ضابط خرج في ساحة 2011 في ثورة 2011 ولم أكن أخشى أحدا وكان حينها النظام وعلي صالح بكل قوته وبكل أسلحته وما يملك من قوات مسلحة وكنت أول ضابط يقع في الميدان أو يصرح بأنه ضد النظام ومرت الفترات واتى الوقت الذي أكتشفت فيه أن من بعض القيادات التي كنا نعتمد عليها اساءت واخفقت مم. وكان افضل العصور التي رايناها او شاهدناها كان عهد صالح وذهبت بكل شجاعه وأمام وسائل الاعلام وقدمت اعتذارا لصالح قبل اكثر من عامين نعم. ويمكن تداولته كل مواقعكم نعم. فأنا مواقفي واضحة وصريحة ولا أخشى أحدا والموت بيد الله أكيد. وأعلم طبعاً. أن هنا أيضا في عدن لديهم فرق اغتيالات ولديهم فرق انتحارية الحثيين. ويستطيعون أن يغتالوني أو ينتحروني لكن, لكن هذا لا يهمني بعدن وبتعز عندهم فرق أكيد. اغتيال بالتأكيد لدى أوف. ل... اغتيالات وفرق تخص فرق انتحاريه وتعمل على تفجير هنا وهناك، وانا اعلم علم اليقين بهذه الاشياء ولكن كل هذه الاشياء لا تهمني طالما انني مقتنع بشيء اقدم كلمتي وبكل وضوح نعم. وبكل صراحه ومواقفي دائما معروفه لا اخشى احدا. نعم. آه، طيب يعني ذكرت انك حاولت قبل عامين وباءت المحاوله بالفشل و كان في بالموضوع شك وريبة ما الذي تغير الان الآن تغير في الموقف أن هناك بدأ بعد استشهاد زعيم صالح وبعد أن قاموا بتصفيته هناك بدأ التواصل من قبل بعض الإخوة في المؤتمر الشعبي العام الذين مورست عليهم ضغوطات كبيرة واضطروا إلى للخروج إلى عدن وتواصلنا مع العديد منهم وتواصل مع الكثير وقالوا أنت موقعك هنا فقلت لهم أنا مستعد للنزول ولكن يجب أن يثق الإخوة في الجنوب اننا نازلين اليهم ومع مع قوات التحالف سنكون ولكن بشرط ان لا يكون هناك تشكك او شكوك من نزولنا لاننا قد جربنا في مره سابقه فقالوا نحن مستعدين للتنسيق في هذا المجال ونزلت ورغم انني كان هناك امر باعتقالي في اخر يوم غادرت فيه صنعاء ولكنني استطعت الخروج من, من هذا الموقف وقابلت الحوثيين يعني وظللت ثلاثه ايام في الطريق الحوثيين كانوا يعني بدون يعترف بعد موقفي و... مع محمد علي الحوثي <تصفيق> في آخر اليوم وصلني الخبر وأنا مغادر أن هناك أمر باحتجازي فأبلغني أحد الإخوة وأنا على وشك المغادرة فصادف في نفس اليوم أنني كنت نعم. مغادر طيب الآن يعني فهمنا الجو بدنا نسألك عن الوضع كيف هو الوضع بصنعاء؟ وضع الحوثيين عسكريا، الوضع بصعده، الوضع بتعز آه كمان يعني من, من انت الان كنت تشاهد الامور من الناحيه الاخرى والان تراها عندك رايك الواضح فيها. طبعا بالنسبه للموقف العسكري هم الان في صنعاء آه اعتقد الوضع اصبح بالنسبه لهم يفتقر الى الكثير من ال من العسكريين في الجبهات ويحاولون الزق بالعديد من الشباب، وبداوا حتى بتجنيد النساء في بعض المناطق. لديهم افتقار للقوى البشريه في مواجهه القوى التحالف في تعز اعتقد ايضا انهم يعلم الكل كيف بداوا يتقهقرون في كل المواقع، رغم اني انا كنت انصحهم بكثير من المواقف، ماذا تريدون من تعز؟ لماذا يتم محاصره صرت تعز. لماذا لا يتم الانسحاب من تعز ليس لديكم أيوه هذا كنا نقول لهم هكذا أنتم تبع تعللون وجودكم في تعز أنكم تريدون إبقاء باب المندب كممر تحت سيطرتكم لكن أنسحبتم من باب المندب وما زلتم تطبقون الحصار على مواطنين تعز وعلى مدينة تعز ما هي الفائدة؟ أعتقد أن هذا ليس مبررا ولكن يريدون فقط ازدياد معاناة أبناء تعز يريدون من أبناء تعز أن يركعوا أمامهم رغم أنهم حتى في صنعاء يا أختي ليس لديهم أي هدف أو رؤية غير الانتقام في صنعاء أبناء تعز اليوم حتى الذين في صفهم اليوم يتشردون في الشوارع اليوم لا يجدون ما يأكلون في صنعاء كل من هو معهم من أبناء تعز فقط ما يبقيه في صنعاء هو خوفه من عدم احتضان الطرف الآخر له أو يخاف من عملية الانتقام أما القناعة فلم يعد لأحد قناعة في البقاء في صنعاء وأنا أنصح الأخوة في التحالف أو من في قوات الشرعية أن يسهلوا المهام لهؤلاء الناس للنزول وإحتضانهم كونهم يريدون المغادرة ولكن يشعرون بحصار مطبق عليهم لا يستطيعون المغادرة بسبب الخوف من ردة الفعل لدى الطرف الآخر وهل هيدا كل ابناء تعز يعني اي احد من تعز ولا بس مثلا العناصر اللي كانوا بالجيش وموجودين بصنعاء هن اساسا من تعز كل القوى او مراكز النفوذ او القيادات العسكريه او المدنيه الذين يتواجدون او المشايخ والاعيان الذين يتواجدون في صنعاء ضاقوا واصبحوا في الآن في قد وصل وصلت لديهم الى الحلقوم لم يعد لديهم الصبر والله انني اقسم لك ان الكثير حتى من وكلاء وزارات ووزراء وغيرهم وفي مناصب اعلى من ذلك انهم قد ضاق بهم ال, ال وطفح الكيل من ال من انصار الله ويريدون المغادره ولكن ليس لديهم مجال انا يحدثني من ضمن القيادات العليا في البلد من ضمن الوزراء وهكذا والله يقولون لو ان المطار مفتوح لتركنا البلد وخرجنا وغادرنا ان لم يتقبلونا في الطرف الاخر ولكن اصبحوا كالسجناء في هذه المدينه والجماعه محاصريهم من كل الاتجاهات وكانهم تشعر انهم يريدون فقط توريط الناس ورؤية الطرف الآخر لهم أنهم أصبحوا خصوماً لهم ومن ثم يرموهم لا يعطوهم أي اهتمام أو رعاية أو هكذا نعم. يعني كنا نشعر أننا فقط تم استغلالنا أو استخدامنا ككروت حكي. فقط ككروت شحن أو كروت تعبية ثم الاستغناء عن خدماتنا هذا ما مارسوه ضد الجميع وهذا نعم. ما يمارس موضح. حالياً ضد كل القوى الموجودة في صنعاء. بدي اتشكرك شكرا جزيلا حضره العميد بنتمنى ان يكون لنا لقاءات مقبله معك العميد جميل المعمري